I dagens program så ska vi blicka framåt. Vi ska börja med en nordisk utblick där representanter för våra grannländer, Finland, Norge, Danmark, ska ge oss sina lösningar på hur skola och kultur kan samverka. Och så ska vi prata med Tekniska museet om en ny rapport om framtidens lärande. Och sen ska vi gemensamt göra en workshop som vi har kallat främjande framåt, lärande utanför väggarna. Det blir en paus någon gång under eftermiddagen där ni kan hämta en kopp te eller kaffe och sträcka lite på er. och Vi också. Men nu är det dags att sätta igång. Jag lämnar ordet till dig Sofie. Tack så mycket. Eh, välkomna till det här passet som vi har kallat för Nordisk utblick. Eh, under arbetet med skoluppdraget och skrivandet av rapporten så har vi då tittat lite grann på hur våra grannländer har löst frågan med kulturarv och skola. I Sverige så har vi ju Skapande skola som är ett bidrag som skolor kan söka via Kulturrådet. Men nu ska vi alltså få höra hur det ser ut i våra grannländer tack vare våra tre kollegor som också har bidragit till rapporten vilket vi är väldigt glada för. Vi lyssnar på tre korta presentationer och sen så släpper vi in en kollega från Sverige för att diskutera och kommentera lite av de här uppläggen som vi får höra om i presentationerna. Ja, ja och här är det ju som sagt då en påminnelse igen om den här chatten. Kommer det upp frågor i huvudet när man lyssnar på hur man gör i våra grannländer? Skriv gärna dem i chatten eller om ni kommer på någon, någon glada tillrop eller funderingar, använd chatten så hämtar vi hem dem så småningom. Ja och då först ut att ge en presentation här är Bente Aster från Norge. Bente är ämnesansvarig för kulturarv på Kulturtanken som ligger under kulturdepartementet och som ansvarar för den kulturella skolesäcken- som är ett nationellt program för kultur i skolan. Välkommen Bente. Tusen tack, tusen tack. Väldigt hyggligt att vara här. Jag har fyllt seminarieräkningen bägge de, de två ettmedagarna och jag måste säga, jag är väldigt imponerad över vad jag har hört. Massa klokt har blivit sagt. Så detta här blir ju med präg av en, en dialog heter det. har lärt mig också om samarbete, och tillgång och struktur. Äh, jag tänkte att jag skulle starta först med bitte lite intro äh, och historik på vad vi äh, håller på med i Norge. Ähm, den kulturella äh, det är ett nationellt kulturprogram med ett starkt demokratiserande mål. Och den kulturella skolesäcken den faktiskt 20 år nästa år uh, och den ska visa alltså hela bredden av de sex kunst- och kulturfälten som omfattas och det är som du kan läsa film kulturarv, litteratur musik scenekunst och visuell kunst uh, DKS är också del av en lång historia uh, i Norge som startat uh, man kan se i ett uh, nationsbyggingspolitik efter andra världskrig på lik linje med eh, riksteater, rikskonserterna och riksutställningar eh, på 60 eh, och Det var ju med det målet för öje och bidra till att kunst och kultur kommer när folk där de bor eh, till en icke för dyr pengar. Eh, det hade tillsvarande i Sverige också eh, för en del, tänker jag. Vidare så är det viktigt att huska på att den kulturella den är gratis för alla elever i norsk skola. Ingen som betalar pengar för den. Men när man pratar om skola så önskar jag till du Sofia att jag förklarar lite hur skolan i Norge är organiserad och sammansatt. Så om jag visar ett bild av en skolklass på tur så tänker jag att det är illustratoriskt för, för det vi snakkar om idag, nämligen kulturarv. Um, vi snackade också om det här med succékriterier för uh, vad som ska till för att starta ett slikt så det kan man nu ha lite bakom det. Först alltså lite om skolans organisering. Uh, från 1:a till uh, tina klasser så ägs skolorna av kommunsektorn. Och efterpå den vidaregående skolan, den är ejd av fylke eller läne och över detta nivå så är det undervisningsdirektoratet, myndigheten. Och på toppen så är det kunskapsdepartementet. Och tillsvarande så har vi i kultursektor, kommuner och fylkor har sina respektive den kulturella administrationer, eller DKS som jag säger, DKS-administrationer. Och kulturtanken är nationella fagetaten som blev nämnt inledningsvis. Och över oss är kulturdepartementet. Vi i kulturtanken, vi är aid kan man säga av både kunskaps- och kulturdepartementet, men mest kulturdepartementet. Um, vi i kulturtanken har som mandat att bidra till att styrka och utveckla ordningen, um, sätta relevanta teman på dagordningen nationellt och bidra till nätverk och samhandling. Det är vidare fylkene och kommunerna som programmerar och producerar innehållet till ordningen. Detta är en decentraliserad ordning. Det visar sig också när man tänker på ekonomi. När man ser på ekonomi så är det ett spleiselag. Det betyder att man delar att det är flera institutioner och äh, etats, alltså statsförvaltningen som bidrar var för sig. Det första talet som ni ser här är 288 miljoner norska kronor. Det kommer från överskuddet till norsk tipping. Och då har Sofie sagt att där har det svenska spelen som man kan referera till. Där är ett överskudd som blir delt mellan äh, friluftsliv, idrott och inte minst kulturformål. 288 miljoner blev delt ut äh, i fjord. Och det är kulturtanken som formidlar dessa vidare, vidare, alltså vi förvaltar dem till fylkene som delar det vidare till kommunerna. Så det är ett sådant systematiskt upplägg här. Äh, Medlen brukas alltså till att fylla skolesäcken med kunst och kultur. Och så rapporteras det tillbaka till Kulturtanken om bruk av dessa äh, Men om man ser på detta talar så ser man då tillsammans vad vi omsätter för hela ordningen. För det är kommuner och då som också lägger i pengar hos sig. Så vi omsätter då för en halv miljard och lite över det, norska kronor årligt. Det är med andra ord en ordning som bara preger lokal och regional självbestämmelse eh, med nationale mål och krav om rapportering. Eh, inledningsvis så nämnde jag också detta med att vi ska ge en bredda uttryck. Eh, inte något med att vi har alldeles de sex men vi har alltså också ett krav på oss till att Uh, ha en bredd inför för varje uttryck. Och jag vet att det i Sverige är upptaget av uh, en del av dessa punkter som, uh, som står uppfört här. Uh, man kan ta ett exempel med håndvården kunskap. Uh, vi har fokus på både materiell och immateriell kulturarv, uh, alltså levande kulturarv. Värn genom bruk, för exempel. Uh, vi har fokus på att produktioner ska visas, alltså produktioner som tillbud där, sant? kan visas Både ute i och på skolan. Äh, vi lägger vekt på elevmedvirkning och också digital formidling där det är möjligt och relevant. Ähm, vidare så är det viktigt för oss att äh, både det fria fältet och institutioner som till exempel museer och organisationer är bidragsytra innehållsleverantörer till den kulturella skolsäcken. Och så är väl alla med på kvalitetsdebatten, tänker jag. Det som är att lägga merke till med kulturarv i skolan i DKS- det är att cirka 50 är i eller på eller vid i fall, samarbete med museum. Halvparten föregår med ett museum. En annan ting att lägga merke till är att när kulturarv först sker- så äh, varar de en stund. Äh, de flesta tillbuden varar mellan 90 minuter och 5 timmar, men faktiskt 23 varar över 5 timmar, vilket betyder att när man först är igång så brukar man faktiskt ganska mycket tid, gärna också med bussing äh, som då också blev nämnt i de tidigare dagarna här. Det som är liksom väldigt viktigt för Norge och DKS nu det är det som sker i skolan där det stora ändringar. Vi kallar det fagförnyelsen i skolan. Där ska alla klasseträd genomgå äh, en ändring i vad eleverna ska lära och hur de ska lära den. Äh, så det är en ändring i läroplanerna och sidan läroplanerna ändras så måste också lärarutbildningarna ändras. Alla fag startade i augusti. det gäller från första alltså klass i småskolan till avslutande videregående skola. Det som är intressant med fagförnyelsen är ju att nu måste också DKS ändrar sig till ett visst grad. Och det som är goda teman här, som vi kan klippa från i fagförnyelsen och lena oss mot, det är ju dessa tre begreppna, demokrati och medborgarskap. Folkehälsa och livsmästring och bärkraftig utveckling. Det är väldigt viktigt och det är väldigt enkelt att hekta på kulturproduktioner och förstå att andra produktioner också till dessa teman. Och som det har blivit sagt tidigare också så är det inte bara alltså för kulturarvsdel, det är inte bara historie som är relevant i skolan. Det är också, också samhällskunskap, geografi, språk, matte, musik, slöjd och så vidare och så vidare, kunst och håndverk. Vi prövar att baka det in i olika faggrupper. Det som har kommit in nå i, i fagförnyelsen är äh, några viktiga teman som jag också vill att det ska vita om, och det är detta med historisk empati och perspektivmangfold och kritisk tänkning. Det vet jag att också att snacker om i Sverige. Uh, och så må jag också understryka att detta, detta här med att den kulturella skolsecken ska vara något annat än en skoltimme eller en, äh, en klassetime. Uh, men, men samtidigt så ska den kulturella skolsecken samspilla med läroplanen. Så det är en balansgång här. Det betyder att produktionen våra måste vara relevanta på skolan och ha hög kulturell och kunstnerisk kvalitet, måste ha formidlingskvalitet och medbildningskvalitet. DKS ska med andra ord vara med på att uppfylla andra mål utan att fyra på egna krav och mål och utan att bli skola. Så tänkte jag att vi kunde se kort på statistik. Här ser ni alla uttryckna fördelt. Kulturarven som ni ser har väldigt många titlar, alltså många aktiviteter. Det betyder antal produktioner i gång och tillgängliga. Det är det uttrycket som har flest grejer på gång, kan man säga, enkelt. Äh, när de först är på turné, så äh, på händelser där i gult, så ser man att ja, äh, kanske 16-17 äh, på lik linje med någon av de andra där. Äh, så sker det ganska många gånger, då, då brukar man, till exempel lite med båtbygging då, då visar den produktionen flera gånger. Ofta flera gånger för dagen. När det gäller uh, deltagare så ser det att vi ligger helt mitt på tre uh, i förhållning till musik, så är det väldigt få som kan konkurrera, men där ligger vi. Det som är väldigt viktigt är att det är i kommunen Norge detta sker. Det är kommunerna som bokar allra mest av kulturarv och det betyder att kulturarv är närmast oss där vi bor. Det brukas till identitetsbygging bland annat. mycket mindre tillbud på Fylkesnivå. Och hur kommer dessa ting in till oss? Eh, de kommer via den digitala portalen. Det är en felles insökningsportal där alla aktörer ska söka in och där man händer ut eh, förslag. Och i år så var det faktiskt kulturarvsförslag som hade störst ökning som ni ser. 61 ökning från i fjord. Eh, och det var på många måter vinnaren kan man säga. Har um, någon bilder igen. Vi har fokus på samisk i DKS med mål om att öka andelen samiska produktioner, gärna nya künstnare. Eller ser Anders Zona här under. Uh, vi önskar att utvidga uh, produktioner så att man får en geografisk spredning på det ute i landet och man önskar att öka bevisheten uh, runt uh, samisk som en möjlighet för att bocka det bland programmerare och att aktörer får ögonen upp för den kulturella kulturell skolsekund att det är en måte uh, att utveckla sitt kunskap på. Så är det som ofta i Sverige också, så är det väldigt god på VR och AR och vad Det gör också vi. Jag kan lägga en länk i chatten efterpå om en, en VR-upplevelse om Gride Family här. Uh, det handlar alltså om att genskapa ett sted som bara hade en byggnad igen efter andra världskriget, men där man nog kan uh, promenera uh, och det är ett um, alternativ, vill jag säga, uh, till att dra till Auschwitz med de vita exempelvis. Um, jag kommer till att delta väldigt hjärtligt utöver över dagen. Ta väldigt gärna kontakt uh, med mig um, och, ja. Tack för mig. Skal vi se. Det var lite svårt att uppfatta, men jag tror det var något med finansiering- eh, och hur det finansieras. Stämmer det? Ja, ja. Uh, ja, det är då ett, ett, ett spleiselag. Uh, de flesta medlen kommer från överskuddet till norsk tipping. Svenska spelen. Uh, de förvaltas vidare- Rätt vidare till fylker och kommuner. Ehm, vidare så kan också fylker och kommuner bidra till med egna midler. Ehm, kulturtanken och vårt, vårt budget kommer från statsbudgeten, Så det är två olika pengeströmmar, u, uavhängiga av varandra. Ja, intressant. Och splayselagen så alltså att, man, att man delar på kostnaden kan kan säga också. Eh, ja, då ska vi se. Då beger vi oss till eh, Dorte. Eh, hon är inte Då hoppar vi... Ja, men nu har vi Dorte. Nu har vi Dorte. Perfekt. Ja. Dorte Billadsen, pedagogisk utvecklingschef på skoletjänsten. Varsågod. Många tack. Kan du höra mig? Ja, vi har det eh, fint. Tack för invitationen. Eh, det är ett riktigt spännande projekt vi har gang i och jag hoppas jag kan bidra lite till det med att dela några av de erfarenheter vi har här i Danmark med att göra skoltjänste. Vi har ju riktigt många steder i Danmark ett mycket välutvecklat samarbete mellan skolor, museer och andra læringsmiljøer. Och i de senare år så är kommunerna också en del av detta, men det är faktiskt något nytt. Och det skete äh, tillbaka i 2014 med en skolereform, äh, var det blev obligatorisk och det var först där det blev obligatoriskt för alla skolor att komma ut av skolorna och använda de externa lärmiljöer som en del av undervisningen. Så det är rätt nytt i Danmark att man som ett, ett nationellt uppdrag på skolorområdet ska använda museer och andra ekstra läringsmiljöer. Äh, men skoletjänsten som jag sitter i idag har existerat i 40 år, så det är lite anderledes. Äh, än i andra steder, fördi skoltjänsten är uppstått uh, vid att några museumsinspektörer syntes att man skulle arbeta med pedagogik uh, och undervisning på en annan måde. Och det var två museer, in i København uh, som tog det initiativ. Och sedan dess har det så vuxit sig till att bli en uh, stor organisation, som får pengar från undervisningsministeriet idag. Men in och, och det som jag blivit bedt om att och, och säga en liten smule om idag, det är hvordan vi arbetar, man kan säga, så mycket lokalt med att utveckla vår undervisning, vår undervisningspraksis och skapa viden om, hvordan man laver god undervisning i de externa læringsmiljøer, men också hvordan man kan dele det med andra så andra också kan bli bättre. Så man kan säga att i at för att komma fra och ner som ett nationalt uppdrag, så har vi i Danmark arbetat sådan mycket från det enkelte museum och mycket lokalt och ut äh, till alla. Äh, och det gör vi idag ved, att vi arbetar med äh, det vi kallar pædagogiske laboratorier som jag vill fortälla lite mer om. Men inden då så säger jag lite mer om, om skoletjänsten och så putter jag lite dias på. Äh, Skolchansens äh, uppgift har ju alltid varit att äh, museernas tillbud skulle vara pädagogiskt tilrettelagt. och det var lite som vi hörde Bente säga att äh, museernas undervisning ska vara relevant i förhållande till skolens fag och i förhållande till skolens formål och ämnen. Och det pædagogiske tilrettelagte det betyder också att äh, den undervisning som är på museerna ska bli ut utifrån viden om undervisningsmetoder och didaktik. Och för att vara pedagogiskt relevant har vi också genom alla åren samarbetet riktigt tätt med lärare och elever om att utveckla undervisningen. För det är lärarna och eleverna som är experter på skolan och känner till skolens uppgift i dybden. Museerna har alltid varit experter på deras särliga fagområde och genstandsfält, om det så är kulturhistoria kunst eller naturvidenskap. Så det är det här møde mellan skolens faglighed och skolernes faglighed, att museumsundervisningen är blivit till som en særlig, faglig disciplin vi har i dag. Dernæst är vi som skoletjänst i dag också optaget av, hvordan vi kan hjälpa kommunerna med att arbeta med det som är blivit som åben skole. Så nu är kommunerna också en del av våra äh, samarbetspartner. Idag är skoletjänsten så blivit ett videnscenter. Vi är faktiskt blivit ett nationalt men det är vi ju blivit för vi är, man kan säga vi har oss stora från det, från det små. Äh, och, och vi är ett videncenter äh, som är ett praxisbaserat videnscenter. det vill säga vi arbetar med att skapa viden om de lärande partnerskaper mellan externa läringsmiljöer och brorna, och det är ju både skolor och daginstitutioner och ungdomsuddannelser. Och så arbetar vi också med att utveckla lokal och regional praxis i samarbete med kommunerna runt omkring i landet. Och så samarbetar vi med lärare och pedagogutbildningar. Och här är det vår vision att, att man som under utbildning, som enten som lärare eller som pedagog, får det in som ett grundutmält element i utbildningen att man ska använda extern läringsmiljö i sin pedagogiska praxis. Och det är inte... Det är inte nödvändigtvis en del av lärar- eller steder i dag i Danmark. Och endelig så arbetar vi också med, och det är det jag ska säga något mer om lige om ett om att insamla och systematisera och skabe viden om undervisning i ekstern læringsmiljøer, För att kunna dela det med andra, der är interesseret i att arbeta med brugen undervisning i ekstern læringsmiljøer. När vi säger att vi är ett vetenscenter, så det är inte för att vi gör en forskning i traditionell förstånd. Det är sån mer casebaserad viden som vi arbetar med i de pedagogiska laboratorier och där vi försöker generalisera det och omför, omsätta det till några formater som kan inspirera och hjälpa andra. Så när vi utvecklar viden i de pedagogiska laboratorier så brukar vi det till att igångsätta äh, olika typer av aktiviteter där var der är behov. det behov. Det, vi blir inte bedt om att göra det för någon, men det är folk som vänder sig till oss. Och så säger de, jamen vi har behov för äh, lite hjälp till äh, att få igång satta några aktiviteter ja, i den här kommune. Kan du, uh, det ja, så bild. Äh, ja, jag tror ja. att du är kvar på samma arm. Ja. jag gärna upp den i fullskärm skärm också? Kan jag det? Det kan jag godt. Sådan. Uh, Så, så, så jag går lite tillbaka här. Jag vill også också gerne lige säga, äh, också i förlängning av det som Bente hun var inne på. Altså för, för skolchansen att möta med med kunst och kulturhistoria och natur, äh, det är något som har ett dobbelt formål. Det ska både understøtte läraplaner och de fagliga mål in i skolens fag, men det ska också bidra till barn och ungsdansen som medborgare. Så det är också något med inte kun att vara skole, men också något med att vara något annat än skolan och se på, man kan säga, dansen av det hela menneske och barn och unges möte med de annorlunda äh, värdena och verkligheter som museer och institutioner representerar. Men de pædagogiske laboratorier, det är så en arbetsform som, som vi har utvecklat, och det är, det är, flera formål med de pædagogiske laboratorier. De ska både utveckla och kvalificera undervisningen på det konkreta museum. Så det är ett utvecklingsarbete som foregår på museet i undervisningen. Och så ska det uppsamla de erfarenheter man laver på det enkelte museum på en måde så man kan dele det med andra. På den måde så utvecklar vi viden om praxis, men vi utvecklar också viden till praxis. Och vi ser att den måde att arbeta på är att ingå i ett större videnskredslöb som kompetens utvecklar hela vår sektor bredt. Den måde vi arbetar med pedagogiska laboratorier är inspirerad från aktionslärning eller aktionsforskning, kallar vi det också. Och det, där ska man tänka sig att man är på ett lokalt museum och man arbetar med en undervisningspraxis. Men där är ett eller man gärna vill bli bättre till, där är något man måske undras över. Det äh, där är något man gärna vill, äh, vill utveckla. vill där är några nya undervisningstilbud som man gärna vill vill till skolorna. Så så den här det pedagogiska laboratoriet det startar med att man har en man kan pedagogisk problemställning. Det kan för exempel vara att man på Vikingskibsmuseet gärna vill lära eleverna något om. Ja men är det egentligen att viden äh, i historiefaget blir till? Äh, och man har alltså en antagelse om att vikingaskiftsmuseet rummer en del av pedagogiskt potentiale och faglig möjlighet för att understöd eleverna i historiefaget till att få en förståelse av hur man skapar viden i historiefaget och att de kan göra det på någon måder som inte är möjligt i skolan men också utifrån en antagelse om att just den pedagogiska problemställning knyter sig direkt till det museet kan, museets genstansfält, men också knyter sig till några mål äh, i historiefaget i skolan. Så utifrån den pedagogiska problemstilling, hvordan, hvordan arbetar vi med någon goda läraprocesser, så barn får viden om att historia inte bara är något som är, men historia är något de är med til att skapa? Och med avsett i det så sätter man någon undersökningar, og nogle eksperimenter i gang i undervisningen. Man stiller nogle spørgsmål, hvor man siger, jamen hvad sker der, når eleverne bliver sat til at observere historiske fund? Hvad sker der, når vi sætter dem til at stille nogle spørgsmål, men ikke giver dem nogle svar? Hvad sker der, når vi sætter dem til at bygge noget? Og så videre og så videre. Så man laver nogle undersøgelser, nogle eksperimenter. Og i forbindelse med det, laver vi også nogle observationer. Vi indsamler noget data. Og så laves der en analyse av de här data. Det kan också vara att man intervjuer några lärare, man inddrager något teori, något viden äh, omkring det här fältet och, och på baggrund av det så laver man en erfaringsopsamling som så blir omformad i, i det vi kallar ett videnprodukt. Det vill säga vi skapar vi exempelvis en artikel, eller vi laver en modell eller vi laver en podcast, eller vi laver en film, eller en guide, øh, som vi kan bruge till att, øh, att dela med andra. Och som vi också kan bruge när vi går ut och sparar med andra, eller øh, samarbetar med en kommune om att utveckla øh, samarbetet mellan skolorna och de externa läringsmiljöer. Så kan vi säga, Jamen, här har vi en film som vi kanske kan bruge till att bli inspirerad av. Så... Øh, så den der viden, man kan sige, den der sådan meget lokale viden, som bliver udviklet på det enkelte museum, det bliver behandlet på en måde, så vi, så vi tillader os at sige, jamen vi kan faktisk godt generalisere nogle af de her erfaringer, som kan anvendes i nogle andre sammenhænge, når vi får sat dem ind i nogle af de her formater, som vores videnprodukter er. Så, så det er sådan en, man kan sige, det er sådan en arbejdsmåde, vi har, som går fra det lokale, till det generelle, till det bredare perspektiv. Det är en metode vi har arbetat med nu i, i fyra år. Øh, och vi har øh, nu lavet en portal som I kan se något av bildet av här, där man kan gå in och söga på, på några tematiker omkring øh, de här perspektiver, och där kan man finde några av de här øh, videnprodukter som vi kallar det. De kan inte stå alene, men man kan se vad det är för olika ting vi arbetar med och man kan så kontakta oss och så, kan vi, så, så är det så att vi, vi tar en dialog och, och sätter något samarbete i gång med att avsätta det här. Ja, det tror jag var det jag vill säga för nu. Jag säger tack för ordet och logger mig ut av den här stop share. Och nog det här någon som har några spörsmål är Tusen tack för detta. Dorte. Det var otroligt mm. intressant. Eh, vi är lite medvetna om tiden så vi ger oss direkt till Finland och Maju Tuyscu. Eh, nu ska vi hålla två språk i huvudet, eller fler språk i huvudet för att eh, Maju lyssnar på skandinaviska och svenska och pratar engelska här. Uh, Maju är ordförande för Åbo museicentral med specialitet museer och pedagogik och dessutom ordförande för Pedaleri Riksföreningen för museipedagogik. Välkommen Maju och varsågod. Tack ska ni ha. Hejsan alla. Mm. So, as you heard, unfortunately, unfortunately I'm using English today, but feel free to comment and ask questions in Swedish, I think I'll survive. Uh, <laughs> I will share my screen now and show you a little presentation, just a moment. So hello everyone and greetings from Finland, from Turku, Oulu, And I'm here today, happy to be here. And I'm here today to bring some experience from the Finnish museum field regarding the collaboration between museums and schools. Um, i have collected some general things to the presentation, and at the end, I will show you some uh, examples of practices in Turku as an example. Uh, first, I would like to start with the short introduction to Finnish school system. Um, here it is in, in a nutshell, and maybe the most important part in our, our, our school system is the one marked with with red and that's the part we are talking mostly um today so there is this pre primary education but then the basic education is the part uh which is which is um for for children between 7 and 16 years so it means, means mostly comprehensive schools um it's compulsory for, for all children and as i said it's the cornerstone of the whole, whole school system um, some years ago there was a big curriculum reform in finland and the new one was put in action in 2016. Uh, the work was of course led from the national level by the Finnish National Board of Education but it was an open process it meant that all re relevant institutions and also wider public was was invited to comment on the drafts and also museums were quite, quite active when the new curriculum was planned and i think this whole process encouraged museums to rethink their re educational services in in more thorough way And I believe that also our active part on the preparation, um, you, you can really see it in, in the in the outcome in the real curriculum that museums took part and commented it in, a, in an early phase. Um, so we have now used this new national core curriculum for several years um but when it in, in the preparation um it was important to bring the all kinds of uh, institutions together um this new curriculum emphasizes for example these themes like transversal competence multidisciplinary learning modules uh broad based competence participatory participation, problem solving skills, so as you can see there are quite big concepts and high expect expectations as well but I, be i believe that this is the part where museums step in and really can support the schools in this task um, here you can see as an example a figure of broad-based competence Monsidic competence, uh, which is a new way of combining competence-based and subject-based teaching and learning. And to do all this, what you can see here on the screen, of course, it requires a lot. It requires var varied working approaches, cooperation among school ob objects and also project-based teaching and varying and immersive learning environments. Which means, for example, museums. Here you can see the different levels of the curricula. Um, so central steering is done by Ministry of Education and Finnish National Agency for Education. That means the national core curriculum. Uh, it defines For example utbildningsprioriteringar och priorities and and things that are written into national core curricula. Then there are local dissertations that um are made in cities in municipalities and they can be made about local curriculum uh, and, some other practical things. and lastly, individual school schools prepare their own school curriculum but today uh, I'm going to tell a bit more about this cultural educational plans which can be included in local curriculum um so what's cultural education plan? Um, um it's it's a plan made in a city or in a municipality uh, which tells or instructs how culture art and cultural heritage education is executed as a part of the municipality's teaching so it concerns the grades from 1 to 9 which means the basic education uh, it's, It's done in cooperation with education and culture sector operators. So this means that it's based on area's own cultural institutions and heritage. So you can really use your own strengths. It offers equal opportunities to participate and, and get to know the local heritage, culture and art. Equal opportunities mean that the plan applies to all schools, regardless of their location or economic situation. And of course, it brings opportunities for schools, schools as well. Um, it means that they can find new ways of learning and also new learning environments. For for cultural operations, for example, for museums and artists. Uh, it, it means uh increases in visitor volumes and of course it also widens the audience base because we are dealing with the future's cultural audience. You can see a map here. Uh, it's quite old. It's from 2016 so the situation has gone a bit better but this shows the areas where the cultural education plans have been made at the moment um one third of the of the of our municipalities have this this plan made and the work is still going on of course um next i'm going to show you our um example from turku uh it's called experience bath uplevelsestigen for svenska And here's a long text, but I wanted to include it um, because it's from the local curriculum of our city where the experience path has been included. So Turku City Culture Path was launched in 2005. It was quite early uh, here in, in Finland. Um, and in 2016, it was combined with uh, Themes of environment and entrepreneurship as to experience path. Um, and here you can see how it is defined in the local curriculum. It's defined as action uh, that is carried through in the basic education. It combines actions outside the classroom to one whole. And also, it, for example, the aim is to give pupils experience, experiences in different institutions and also to, to create varied learning environments. So quite similar things than, than in, in the national curriculum. When planning uh, in 2016, when planning the experience path, it was vital for us in the museums to take new curriculum Into account. And we museum educators in the city took quite an active role in this, and we combined our forces. And both city museums and private museums in Turku started planning together. We evaluated our strengths, we we were thinking our target groups and our contents. And this led to this. Joint museum path um, museum path was created so that there is a clean, clear link to the national curriculum and we wanted to give a real reason why classes would get out of their schools and move their learning lesson lessons to the museum environment mm, in in practice the museum path is is divided to three three periods um from from one to nine from classes from one to nine and in each period there is a different amount of museum visits but the aim is that during the uh, first six classes most of the museums of the city have been visited uh, some of these visits are available all year round some are seasonal some can can be combined so there are very different kind of programs going on um you can see this whole whole plan online i forgot to put the address here but i can put the link to the to the chat if you want to take a look but the but the main idea is to give a defined structure but also some options for the schools so that the path would be easy to use but still um, schools could choose what they want to use as a part of their uh, education. And how is it going? Um, just shortly some evaluation about the path. And its benefits and also challenges uh, based on my own experience and experiences and observations. Um, the central challenge in in this is that the cultural education plan, like the experience path, doesn't automatically mean that the cultural services are being used. There are different kind of barriers uh, which can be um, about money about resources in many many ways and for example transportations um, how many adults there are in the in the school classes and so on and also motivation because even though we have a ready-made structure, structured uh, plan it doesn't mean that all the teachers find it uh, easy or relevant to to get out of the classroom so in theory theory it's equal but it, the practice is vary in the schools in the schools as well and some of the visits are free some are not uh, the schools in the city have a special fund dedicated to this these visits uh, and for the travel costs for example but the det is uh, when using this money um, it's dependent on school but still there are many positive sides Um, it has, I think it has increased collaboration on many levels um, between the cultural institutions, between museums, between museums and schools and educational services. So there has been a lot of networking and new ideas coming along with this process. And the very positive side is that this is a program and structure that we are committed to and the city level is, has committed to it as well. So within this frame, I think we are able to develop and build new practices endlessly. And, and this is also something that we can work on, on all the time and, and make it better and better. Tack så mycket Maju för detta. Uh, och tack. tack också Bente och Dorte, det var jätteintressant att höra er. Um, nu så ska vi släppa in Åsa Thunström som är ordförande för Fis, med en ideell förening för pedagogisk utveckling i svenska museer och Åsa arbetar också på forum för levande historia eh, Åsa ska få reagera lite på det här och jag vet inte vad du Vad du säger Åsa tror du att det skulle kunna skulle det kunna vara någonting för Sverige det här med liknande strukturer som vi har sett här, skrivningar i, i skollag eller läroplan, skulle det kunna underlätta för, för Sveriges museer tror du? Så att det inte blir beroende av eldsjälar att, att barnen kommer, eleverna kommer iväg till, till museer och ut i kulturmiljön? Ja, eh, ja, absolut. Jag tänker att det verkligen skulle underlätta och framförallt så handlar det ju om huvudsyftet, det är ju inte att underlätta för museer utan som du säger att kulturarbetet ska nå ut till alla elever på ett demokratiskt och rättvist sätt. Så att, men jag tänker att det också skulle underlätta för museernas arbete att nå ut, eh, sitt, deras uppdrag att nå utbrett. Eh, jag har liksom en känsla av i Sverige att på många institutioner, eh, på många kulturinstitutioner och museer, så, så tar museerna själva och eh, framförallt kanske pedagogerna på sig väldigt stort ansvar. För det, för det här och upplever och ser det som att det här är vårt ansvar att vara relevanta för skolan och att det är vårt, mycket vårt ansvar att utveckla arbetet mot skolan. Ehm, och det är ju viktigt naturligtvis. Det ska man ju fortsätta med, men ibland kan jag uppleva att det skulle behöva mer stöd eftersom det här är då en, en fråga som är viktig för alla. Och då är det ju väldigt viktigt att man, det är väldigt bra att det lyfts i den här rapporten som ni har gjort på ett musei- eller ett regeringsuppdrag, så att frågan, får högre dignitet. Och sen vill jag bara säga att det här som ni säger stödjande strukturer, det är ju ett, det är väldigt viktigt. Det är också ett väldigt stort begrepp, det kan ju innefatta väldigt mycket. Och då tänker jag att just de här som du säger lite, vad ska man kallar det, konkreta skrivningar i till exempel läroplaner, att det är svårt att se det på något annat sätt än att det är, de kanske lite mer tvingande skrivningarna är den, det som behövs för att det verkligen ska eh, nå hela vägen fram. Därför att någonstans så hamnar det i slutändan annars om den individuella läraren eller, eller skolledaren eller, eller regionen beroende på vilken region du bor. Och eh, så att någonstans så tänker jag att det är där som är någon form av nyckel. Det tycker jag vi hör också när vi diskuterar det här. Att och sen vill jag också lägga till då att det är ju naturligtvis extremt viktigt med eldstjärnorna i skolan, till exempel. Och det är ju ingen motsättning, men ibland så skapar vi så här lite så här falska motsättningar. Strukturer och eldstjälar. För att det är ju ofta de här eldstjälarna som vi använder oss av, som vi behöver för att utveckla vårt arbete i skolan. Det är de som de vet, Vi klarar oss inte utan dem, tänker jag. Och så... Handlar det, om, det är ytterligare en reflektion att ska man ha lite mer tvingande skrivningar någonstans så handlar det om att det måste, det måste ju kombineras med olika stöd och resurser också på olika sätt. Det är en ganska delikat stor fråga. Någonting som vi först gärna Jag skulle vara med i en fortsatt diskussion om. Ja, ja, det är en intressant balans det där med hur man med stödande strukturer och ska man styra och hur mycket ska man styra och sådär, verkligen. Um, ja. Hur ligger vi till nu i tid? Alltså vi ligger ju tyvärr till så i tid att vi behöver avsluta det här passet. Trots att det finns så himla många frågor och så himla mycket att och, och liksom prata på tvärs om. Men det får vi fortsätta med lite grann i chatten kanske. Medan vi har en paus. Eh, eller i andra forum. För annars får vi inte rum med det vi har tänkt, i, tänkt sen. Så nu jag får jag säga tack. Jättemycket tack för att vi fick ta del av erfarenheter från våra grannländer. Tack också Åsa som var här. Ja, och nu tar vi tyskan. paus. Det är inte bara Sofie och jag som är här och Björn som ni har hört lite grann i, i sändningen utan vi har också Lars Lundqvist med oss i sändningen. En annan kollega, är du där Lars? Ja, tänk för att det är det. Nej, det är toppen. Ja, det är otroligt. <laughs> jag, jag tänker lämna över till dig. Ja, bra. Jag hoppas att Peter Skog är med här också. Men jag kan inleda här i vart fall och jag har jobbat med det här skoluppdraget tillsammans med mina kollegor som ni ser i bild och lite annat folk och jag har mest jobbat med det här skoluppdragets digitala delar. Jag tänker alldeles snart släppa in vår gäst för det är den viktiga personen här idag. Jag är mest bara en, en bi... Person, kan jag säga. Och, men Jag vill gärna att du fortsätter att spela in i chatten med frågor och synpunkter. Det har ju varit superbra alla de här tre dagarna. Mm. Så fortsätt gärna det. Um, och Vi kommer även givetvis avsluta med en frågor Men till saken. Analysföretaget Kairos Future presenterar ganska nyligen en rapport som är en. Sorts spaning, framtidsspaning kring hur kulturarvsaktörer kan möta upp samtid, både samtidens och framtidens utmaningar. Och bland de utmaningarna finns det här att det, det finns en otrolig mångfald av aktörer och plattformar som erbjuder mycket av det som vi som försöker erbjuda, nämligen kunskaper, upplevelser och platser för att människor möts. Då. Och där har ju inte minst, inte minst då internet och webben och en massa nyare tekniker spelat en väldigt stor roll i den här förändringen. Då. Så det har hänt väldigt mycket på de här 25 åren. Då. Och med det så är vi ju rätt många, vi är rätt många som är lite fundersamma kring hur, lite vilsta kanske till och med, vad som händer nu med våra roller, yrkesidentiteter, arbetssätt och hur ska vi jobba med lärande och upplevelser i framtiden då? Så, vad behöver vi tänka på som medarbetare, som ledare på institutioner, chefer, finansiärer, huvudmän för att vi ska kunna utveckla våra verksamheter på ett hållbart sätt. Då. Så därför kom det här Kairos Futures framtidsspaning väldigt väldigt lägligt då för skoluppdraget. Jag tror för många av oss andra. Så vad betyder deras spaning för oss och framförallt vad gäller det för vårt arbete med förskola? Så Därför är vi extra glada då att ha med Peter Skog, som faktiskt är rapportens beställare. Och Peter är museidirektör på Tekniska museet i Stockholm, så att jag lämnar över ordet till dig Peter. Take it away! Hej allihop! Jag är glad att få vara med i det här sammanhanget. Och Lars har ju lurat mig att prata utan bilder, det tror jag knappt aldrig har gjort någon gång. Men, och det är mot bättre vetande jag ska strax förklara lite mer, varför jag tycker så. Det här med digitalitet då, jag måste säga att jag ser mest möjligheter med framtiden och den digitala tekniken. För den ger oss så mycket möjligheter och det är kanske inte är så förvånande med tanke på var jag kommer ifrån då. Men den ger oss möjlighet att expandera i tid och rum, precis som rapporten säger. Jag kommer att utgå ifrån att ni har läst, jag kommer att visa en bild så småningom. Men vi ser inte digitaliseringen som det ena eller det andra, utan både och, alltså vi är ju väldigt fysiska i museivärlden och kultursektorn. Vi tror med stöd i rapporten att framtiden är just fygital, det vill säga både fysisk och digital. Jag ska säga lite grann om Tekniska museet också. Vi har ungefär 400 000 besökare per år och hälften av dem, mer än hälften, är under 19 år. Så vi delar ju målgrupp med skolan. Det kommer ungefär 50 000 elever och 8 000 lärare till oss varje år och så träffar vi i runda slängar 15 000 elever runt om i landet också genom vår mobila verksamhet tack vare olika typer av samverkan som ett annat nyckelord både för de här dagarna och för vårt arbete och i rapporten. Så det är inte alltid tekniska vidareförmedlar det utbud och innehåll vi producerar utan det gör vi kanske till och med i större utsträckning genom andra. Vi är en privat stiftelse med ett nationellt uppdrag och vi har verkligen funderat en hel del över vad det där nationella uppdraget kan vara och vad det innebär för oss att vara hela Sveriges Tekniska museum. Och våra stiftare som då är Svenskt Näringsliv och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, Svenska Uppfremlare, Förening och Sveriges Ingenjörer har ju gett oss ett uppdrag att jobba med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Och vi har också ett statligt stöd, som ett normalår ska vi säga, uppgår till ungefär 40% av våra intäkter. Av det kan jag också förstå att vi är beroende av andra intäkter och samarbeten för att få ihop medel till, till det vi gör då. Men att öka intresset för teknik och naturvetenskap för att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen. Ja, det kräver ju samverkan mellan alla de här parterna jag har nämnt och skolan. Och det ligger liksom i hela konstruktionen av oss, det som är temat för de här dagarna. Och vi har verkligen valt att ta det på allvar. Vi söker aktivt hitta nya vägar, vi provar vägar och vi förkastar vägar för att utveckla den här delen av vår verksamhet som är ganska omfattande. Det är en av de fyra prioriterade målgrupperna vi har just skolan. Och ett viktigt steg på den här vägen har då varit att beställa den här rapporten. Wow! Lustfyllt lärande vägen till framtiden. Vi som verksamhet kände ett starkt behov av att orientera oss i en, i en tid där mycket förändras väldigt fort. Och vi är väldigt glada av att få dela med oss av det här resultatet. Generellt sett bekräftar vi rapporter mycket av det vi redan gör eller känner till. Och en del tänker det här kanske inte är så mycket att lyfta på ögonbrynet för. För det här kände vi väl till. Men för oss har det varit ett väldigt hjälpfullt arbete och det tror jag det kan vara för fler, för den samlar på ett väldigt översiktligt sätt ihop mycket av den och insikter så att de går att ta ställning till. För det måste man göra, man måste välja utifrån sina egna förutsättningar och det är ju så man formar en strategi och vi har en mycket tydlig strategi för hur vi ska jobba tillsammans med skolan. Rapporten ger sju nycklar till framtiden. Nu ska jag försöka dela min enda bild här då. Mm. Så. Och då måste jag... Det står att I'm sharing screen, så ni får väl hojta till om det inte... Det fungerar jättebra. Det fungerar jättebra, jag är inte så varm med Zoom. Mm. Men som ni ser då, längst ner så finns de här... Nycklar... Peter, du kan... –Ställa den i visningsläge, precis. Sådär. Perfekt. där. Är det i nu eller? Äh, så där, nu är ni i visningslägen, ja, Längst ner då så ser ni de här nycklarna eller framgångsfaktorerna. Och ovanför har ni drivkraften och vad de får för konsekvenser. Ehm, faktan, kontexten och ja. Ehm, mot sammanhang och samskapade vikterna och wowen. High tech, high touch, high quality och expandera i tid och rum som jag nämnde inledningsvis. Och att det inte finns några konkurrenter men det gör det ju visst. Och vi konkurrerar med för att låna syssla nattlös uttryck av slötid och dötid. Och det vi vill skapa är frötid. Jag kommer inte gå igenom rapporten i alla dess delar utan stannar vid den här bilden och ge ett antal exempel på hur vi jobbar med. De här sakerna och olika insikter och så får ni fråga mig sen istället. Det ska sägas också att rapporten tar utgångspunkt i lärande som komplement till skolan. Vår tolkning av det är hur vi kan ge alternativa ingångar till skolämnen så att fler unga hittar sin drivkraft och sin egen inre motor. Det vill säga nyfikenhet och lust och det finns ju också i titeln på rapporten. Och här tror jag verkligen att just vår sektor, kulturarvsektorn kan bidra för vi har det där breda klaviaturet att spela på. Eh, om ni tänker på nycklarna de längst ner till vänster, faktan, kontexten, sammanhanget, eh, jaget och görande eh, så tror jag att det är speciellt där vi kan bidra på ett väldigt tydligt sätt. Vi kan ge det där sammanhanget. Tekniskt kan vi till exempel gå från formen på en kvadrat till den för en triangel- till en volym, alltså till en korn- eh, och hoppa till hur en avancerad bild är uppbyggd av trianglar eller kornar. Eh, och det i sin tur bygger bilder i dataspel. Och då förstår man plötsligt det här med kodandet och matten. Och vi kan sedan ta hoppet till hur dataspel driver teknikutveckling, hur det stöper om både hemmet och samhället. Eh, och det går alltihop att se och ta på på ett sätt som kanske är svårt att få till i, i en annan miljö och då är jag väldigt mycket i den fysiska miljön på skolan men det går också att flytta ut mycket av det här. Eh, så vikten av att placera något i sitt sammanhang det tror jag verkligen Kultur-sektorn kan spela en roll. Med modern visualiseringsteknik, där datorn möter människan kanske för första gången på riktigt, kommer vi med flera vara med att lägga grunden för en ny typ av lärande baserad på, på, på det visuella. För mig var det var i alla fall nytt tills jag satt mig in i det här djupare inför det här bygget av de som domteaterna som vi ska skapa. Att 70 av våra sinnesceller sitter i ögonen och 50 av vår hjärna är upptagna av att bearbeta synintyrka så alltså vi förstår i väldigt stor utsträckning genom att se och just sammanhangen förstår vi bäst genom att få syn på dem att titta på dem. Och I den här domen så kommer vi då att eh, kunna åka ut i rymden, vi skulle kunna åka till Mars, hela Marsytan är avfotograferad och vi kan röra oss där interaktiv eftersom det hela bygger på data. Så att därifrån kan vi sedan åka ut och se resten av Big Bang för att sen snabbt ta oss tillbaka mot jorden och in i den mänskliga kroppen, in i en mitokondri kanske och sen in i olika typer av molekyler och då har vi plötsligt förstått och fått ett sammanhang av var vi hör hemma någonstans, hur saker och ting hänger ihop, storleksordningar och så vidare. Och det är ytterligare exempel på hur vi kan skapa sammanhang och hur det hela är fugitalt. Alltså vi, vi, det kommer att kan ta hjälp av den digitala tekniken och visualiseringarna. Men det här kan vi göra i en domteater, extremt dyrt och väldigt resurskrävande. Men det går också att göra på en dator eller VR ute i skolan. Så det här kan vi flytta ut och förlänga de här upplevelserna, det som till exempel just vår verksamhet då. Eh, vi ska bli väldigt, väldigt bra storytellers. Det är också en viktig eh, poäng i rapporten, för vi har ju redan berättelserna. Vi har berättelserna som ger teorierna liv och det tror jag är vår stora roll också. Eh, vi vet att barn är oroliga. Vi vet, jag har gjort en stor undersökning i Sverige, Sverige Science Center att 80 är oroliga för klimatet. De vill bidra, men de vet inte hur. Och här kan vi ge just den här förståelsen för hur man kan bidra. Och Det handlar om relevans. Utan relevans så händer ingenting, skulle jag vilja påstå. I en annan undersökning, vi jobbar nära Linnéuniversitetet, alltså vi kan säga, allt vi gör nästan med skolan eh, undersöker vi också på olika sätt och utvärderar för att kunna bli bättre. Men den visar ju på en sak, eh, så vi, eh, vi har varit helt besatta av att vi ska öka intresset för våra ämnen. Det är i liksom, mycket av det vi gör så säger att ja, vi ska öka intresset för teknik och naturvetenskap. Jag står nog till och med i inledningen här bara farten. Men barn är redan intresserade av våra ämnen. Eh, det de inte förstår är just de här sammanhangen som rapporten pekar på oss och har med ett behov av förebilder. De måste kunna känna igen sig i någonting. Och Då behöver vi jobba med det också, tänker jag. Så att det kommer vi att förändra efter den här rapporten och den här undersökningen från Linnéuniversitetet som är en utvärdering av vår, en del av vår mobila verksamhet. Vi har tre olika mobila verksamheter. Är inne då på förebilder så kan jag säga att vi jobbar också med olika typer av förebilder. Det kan vara en influencer, en ren influencer som vi faktiskt betalar för att jobba med. Eller det kan vara barn från, några barn från Wild Kids som vi har som belöning i en sån här verksamhet. Eller det kan vara att forskare kommer ut från universitetet och besöker skolor. Skolklasser, får man se en forskare, möta en forskare. Det är också en förebild. Eller att det är en företagare. Vi har något som heter maker Makertorn mot nya höjder som vi kör i Kronoberg, Gävleborg och Gotland. Och där har vi just skola, akademi och näringsliv som samverkar kring de här sakerna. Vi, vi skapar utmaningar. Klasserna anmäler sig, jobba med utmaningen. Lärarna får kontakt med varandra. Det, tekniklärare är ofta lite sådär ovanliga på skolan. Det är det ämne man uthålligt lyckas sämst med i svenska skolan skulle jag säga. Men de får kontakt med varandra, kan tipsa varandra, man tävlar och man får belöningar och belöningen kan vara en sån här förebild. Så det är ett exempel på hur vi jobbar i tid och rum där Vi rör oss då mellan de här och vi tar naturligtvis hjälp av den digitala tekniken. Vi lägger upp utmaningar Lärarna träffas digitalt i en Antingen bloggar man eller i sociala medier har lite olika över tid hur vi gör. Och sen så det fysiska mötet där barnen får träffa förebilderna eller komma till en fysisk plats som till exempel ett campus. Vi har en annan tour där vi kör i Stockholms alla utsatta förorter och den då är ett exempel på samverkan. Här har vi en, ett samhällsproblem, bristande integration. Eh, idag rekryterar vi bara ur en tredjedel av befolkningsbasen till teknisk utbildning. Eh, där just barn då som kommer från socioekonomiskt utsatta områden eh, är invandrare eller barn till invandrare eller är tjejer underrepresenterade. Men här har vi ett problem då jobbar vi tillsammans med någon som tycker att det här är viktigt att jobba med och då eh, tror jag faktiskt att det blir offentligt idag att Stockholms stad kommer att hjälpa oss eh, att fördjupa det här arbetet på 14 skolor eh, men i grunden är det finansierat av Wallenberg Stiftelsen så det är några exempel på hur vi jobbar eh, De här wow då, känslan av att förstå något komplicerat eller att skapa något eller av skönhet tänk tänker på alla konstmuseer Eh, av Världens storhet, naturen, rymd, sånt som jag pratar ofta om, det öppnar ju liksom porten in till, eh, till känslorna och det är på något sätt där vi tänder ljuset och lusten och det vet ju ni som är lärare och lyssnare, man kan ju se det hända nästan eh, och här samverkar vi väldigt gärna. Vi gör många olika saker, det kan vara skulpturvandringar för att få prata om matematik men också kring fritt skapande. Så just de här, låt dem flyta ihop och mötas så tror jag att det skapar väldigt bra förutsättningar. Det var allt jag Är tänkte du... säga. Okej. Okay. Ja. Eh, tusen tack. Eh, uppenbarligen händer det väldigt mycket på Tekniska museet. Eh, spännande saker. Eh, jag försökte värdera lite grann. Har, har rapporten haft någon impact på er? Det låter ju som att, nästan som att ni är hemma där. Eh, ni hade inte behövt rapporten, eller? eller jo, det, abs <laughs> jo, absolut. Den har ju hjälpt oss att sortera i det här och, och hjälper oss att, att lägga ut en strategi. Till exempel det här Fygetalia, men vi ska nog ha utvecklat till exempel en kvällspublik har vi bestämt oss för. Men då ska vi också se till att den, den kommer ut på en digital plattform. Och vi pratar inte längre om museet som kärnan utan vi säger att vi har fyra plattformar. Vi har en mobil, vi har Tekniska museet i Stockholm, mm. vi har den digitala och så ska vi bygga några nya också som vi kallar Plus. Då. Och så producerar vi innehåll för allt det. Så att det jag ska bara kolla, är det några frågor i chatten eller hur ser det ut? Det är mer om lite reflektioner och diskussioner och så, där, så att det är väl inga direkt att lyfta upp i det här okay. rakt om. Ja. Äm, för att... Äm, men jag tänker på... Ä, nere där, äm, I Sverige finns det ungefär två miljoner elever, 5000 skolor. Äm, mm. Ni är ett nationalmuseum som ska nå mm. alla i landet. <laughs> eh, hur går det? <laughs> ja, men om man betar av och så där en, en, vad blir det, och 65 000 elever på år så drar ju åtminstone vi vårt eh, strå till, till stacken. Men, men där ryms ju väldigt mycket i det här digitala att kunna samverka. Sen tror jag att vi på vår, inom vår sektor, vi är ju några stycken aktörer. Eh, vi Bör samordna oss i I mycket högre utsträckning för att vi bombarderar skolan med olika typer av initiativ i, Som är lite likartade Och, och där har ju vi ett jobb att göra det tycker jag. Och när du säger vi, vilka, vilka är vi? Ja men jag tänker inom eller men det kan också vara de här intressenterna då, som Näringsliv med, med NTA-lådor och allt möjligt sånt där Så det, det finns fler aktörer som skulle kunna känna på att samordna sig. Ja, för det har vi hört de här dagarna, det har kommit upp många sätt. sett det här behovet kring att det behövs mer samarbete, man pratar ibland om samverkan men faktiskt lägga ihop resurser och skapa någonting som man har definierat som en gemensam produkt eller någonting, mm. och inte minst vad gäller för skolan, för vi har ju sett i vår undersökning att lärarna har, har inte tid att springa runt på alla 500 000 olika kulturas, hemsidor eller kolla, kolla vad de har för erbjudande och eh, och jag tror själv då, det var en av de teserna som vi själv har tagit upp och drivit, att hallå, det finns behov för kanske att samla ihop sig och vara mycket tydligare sitt erbjudande mot skolan, om man nu vill ha skolan. Det finns en fråga här i chatten som ni skulle kunna resonera lite kring. Det var, tänk om man kunde samverka med skolan, fritids och föräldrar under skolornas planeringsdagar. Det kräver ju samarbete och planering ihop med lärarna, när man skulle absolut kunna fördjupa kunskap och ha workshops, eller vad tror ni? Ja, det tror jag absolut. Jag var på vippen och säga det innan. Jag, jag har noterat, eller vi har noterat, att skolan gör allt för utflykter och det tror jag beror på att skolan har ganska höga krav på sig att man ska nå alla de här målen och hur mycket vi än liksom rampar upp mot att det ska vara kopplat till, till elevens lärmål. Så måste man ändå ta sig någonstans, eller i många fall ska man ta sig. Jag tycker att man ska ta sig den tiden att ta sig, men kan vi vara då med i planeringen tidigt? Jättebra, eller så att man ser att man har inte möjlighet att ta sig, hur kan vi ta oss till skolan? Så att, vi är nog säkert på i sådana sammanhang. Det, det är något vi har sett också i, i våra undersökningar, och också har också funnits en, en sorts efterfrågan på hur möter man? lärarna framför allt då för att faktiskt kunna designa sina erbjudanden på ett sådant sätt så att skolan tycker det är intressant och den andra delen i hela det är faktiskt att följa upp Har vi, Gjorde vi vi rätt saker det finns också en sån där en, ett behov för upptäckte vi i våra undersökningar vi, vi tittar ju också på och har fått frågan. Den är inte, den är inte skarp än, men det, det är ändå en, en, en väldigt bra fråga. Om vi skulle kunna tänka oss på marknadsföringsspråkigheter att integrera framåt. Det vill säga att, att vi skulle till exempel kunna driva en, ett fritids och fortsätta med skolarbetet i områden där man, man har de här behoven. och. Få fler aktörer att samlas kring det och att det är ett väldigt bra alternativ, i varje fall för sådana som oss. Sen finns det också Science Center som driver förskolor. Det är en variant. Vi utreder om vi ska kunna tillsammans med Stockholms stad ha skola på teknisk. Det är ju väldigt intressant. Vi har just stött på det där lite här och var. Och vi var väl lite frustrerade i vår, vårt arbete i och med att vi inte fick ha med fritids också. För att mm. det, det, det finns inte alltid den där direkta kopplingen till läroplanen utan det finns en annan frihet att bedriva verksamhet på fritids. Eh, tror jag. Jag är inte expert, men så förstår jag i alla fall. Eh, eh, jag vet inte, har vi några minuter kvar eller vill ni kapa mig? Nej, jag får nog några minuter till, tror jag. Ja. Eh, annars, när jag läst den här rapporten som, som jag studsade till ganska ordentligt på, jag vet inte om ni har diskuterat det, dels internt se på se på tekniska eller ni andra som har läst rapporten, nämligen att, att eh, föräldrar till skolbarn ranka museer extremt låg som en lärplattform. Jag blir ju faktiskt mm. jättepaff. Det är väldigt många saker som kommer före där. Vad för ni för kunde kring det? Då får man notera att eh, topp tre eller topp fyra ligger ju Science Center och vi definierar oss som både museum och Science -centered. Men jag tror att tolkningen om det är eh, också högt ligger ju att, att, man, att man gör det tillsammans eh, för äldre och barn. Och där tror jag många museer eh, uppfattas som ytor där man umgås och lär tillsammans. Så att jag, jag tror att det finns ett mörkertal där, men, men eh, det är ju någonting vi måste fundera på inom vår sektor absolut. Men till och med böcker och tidningar var viktigare. Ja. Det men man ska komma ihåg också. Att, <laughs> att, att det är få saker som har så hög trovärdighet, som ja. säger, visar andra möten. Att, att de där två måste ju mötas. Vi måste ju bli. Om vi är trovärdiga, så måste vi också vara en yta där för lärande. Mm. Jag måste, jag vet, har du några frågor från, från deltagarna här Björn? Eh, vi har väl där mera medhåll att lärarna inte har tid, vi måste samarbeta från grunden och, eh, och Sen kom det en reflektion här, med fritids är ännu svårare att lämna sina lokaler. De har många barn att band om, en lovverksamhet mot fritids, gärna på skolan. Ja, Jag tror att sådana verksamheter som vi skulle kunna vara med och utveckla koncept för fritids till exempel. Precis som vi har det i de här bussarna och sånt. Ja. Om det inte finns fler frågor så tänkte jag skicka in en, en avslutande fråga här. Alltså, den här rapporten pratar ju i såna här konstiga utrikiska termer som edutainment och edutainer eh, och som inte riktigt samma titlar som man kanske alltid är van vid på arkiv och museer. Är det här en identitetsfråga där här också? Alltså, Dels det som alltså är yrkesidentiteten, men även att man räknar in många fler aktörer också inom det paraplyet som man kanske tidigare inte sett som sina bröder och systrar i kulturarvsverksamhet. Jag uppfattar inte frågan för jag såg någonting i chatten som jag blev så yes. intresserad. <laughs> men du, ta chatten heller. <laughs> ja, men, men det står ju där att, att det vore väl konstruktivt att ha med representanter från Skolverket i de här diskussionerna. Någonting som utmärkt på Norge Finland Och Danmarks lösningar. Ja, verkligen. Alltså det finns ju, om vi nu pratar om Science Center, ungefär 20 i Sverige. I, i Norge har skolan en nationell strategi för detta. I Sverige har vi ingen koppling mellan en befintlig infrastruktur och skolan. Och det tycker jag faktiskt är helt bedrövligt. Jag tror att den här enmansutredaren nu som har lämnat ett betänkande till utbildningsdepartementet pekar just på den möjligheten. Men det är ju faktiskt två saker som direkt borde kopplas ihop. Sen kan man ju säkert göra det inom en bredare kulturarvssektor också. Men jag, kan ju, jag har satt mig in i Science Center-frågan. Mm. Och det tycker jag är bedrövligt i Sverige måste jag säga. Vi hade ju Peter Fredriksson, här, generaldirektör för Skolverket här i förrgår mm, han han blev jätteintresserad just av, av den norska modellen då. Och vi fick den presenterades alldeles nyligen här mm. av Vente Aster från Guds mm. tanken. är ja, ja, ja. okay, ja. eh, precis och det är väl en av de där sakerna som jag tror vad gäller den här sty systemmässiga frågan är främjandet som jag tror säkert att vi kommer ta med oss och prata vidare med Skolverket med flera knivar. Och det, det är ju också det som rapporten pekar på. Man, alltså all den här tekniska utvecklingen är ju väldigt utmanande om man tittar på... Teknik blir billigare men, men, men det kräver ganska stora resurser. Och eh, om det då finns en infrastruktur man satsar mycket på lärresurser så ska man också utnyttja dem på ett strukturerat sätt tycker jag. Och det, det, det tror jag eh, det gäller också för kulturer det, det finns en sån potential att använda det på ett mer ordnat sätt än vad som Men du, alltså jag tycker det där kan faktiskt vara bra avslutningsord. Vi kan faktiskt samordna och eh, heter det? samla ihop våra resurser och använda dem klokare. Det var mm. ungefär det du sa, tror jag. Mm. Så att Peter, tusen tack för att du ställde upp. Och eh, ni mm. andra som ännu inte hunnit läst eh, rapporten så gör det. Det kan vara bra bränsle för de interna diskussionerna, tror jag hemma. Tusen tack. Mm, tack. Toppa. Så Hej. Hej. Hej och tack Lars också som tog hand om den här punkten. Jättebra. Hur en liten bensträckarpaus behöver man så här dags för att kunna orka med det roliga som vi ska göra här näst. Så nu tittar jag lite på min klocka men 15.35 kanske, 15.35 så sätter vi igång igen. Passa på att vifta på armar och ben och hämta lite kaffe. Det var ju lite fräckt att skicka ut alla med ett verktyg som de inte kunde använda i de flesta grupper. Det var lite frustrerande kan jag tänka i början men det löste sig hoppas jag. Och vi har ju sett att det har varit aktivitet i alla grupper. Som vi sa innan så kommer vi inte kunna höra er allesammans nu. Men vi har ju kvar de här Jamboarden i alla fall. Och vi har ju också deltagit några stycken i några av grupperna. Så lite av, av samtalen kommer vi ha med oss. Men Vi tänkte att vi, vi väljer ut någon här till exempel vad ska vi säga. Grupp nummer fem? Är ni med oss? Vem ska prata för grupp nummer fem? Det tycker jag att Maria ska göra. Jaha, yes, ja, okej. Okay. Vi hade ju en fantastisk antecknare som var liksom, eh, fantastisk på att fylla i de här post it Maria Klitte, du kan väl ta det. Yeah, du har kommit Jag, kom jag tror att det vore mycket, mycket bra faktiskt. Ja, det tycker jag kändes <laughs> ja, men Tack. Um, vad vi har pratat om, eller rättare sagt vad de andra har pratat om och jag har försökt sammanställa. Um, det som jag tror är absolut viktigast uh, som faktiskt blev den första kommentaren, det var att vi behöver ju ha en legitimitet där faktiskt Riksantikvarieämbetet och Skolverket, tillsammans med andra kulturarvsaktörer eh, delar upp ansvaret och ser vad det är det vi ska göra och hur ska vi samverka för att faktiskt kunna få skola och kulturarv att samverka på ett djupare plan. Det behövs ju legitimiteten ända ner så att man ser att det kommer från en nationell nivå och sen att man kan jobba regionalt och sen att man kan jobba lokalt. Så det tyckte jag var en väldigt viktig, viktigt inspel. Sen är det kommunikationen. Som alla i gruppen sa att just det här med kommunikationen till lärarna att vara tydlig med vad det är man kan erbjuda, hur man kan erbjuda det och att det är svårt att nå ut. Sen var det också, vi pratade om att den digitala utvecklingen, hur viktig den är att kunna få eleverna att eh, kanske gå igång. Vi har ju VR, det finns otroligt mycket som har utvecklats de senaste åren eh, och vi kan vara där barnen är, men med kunskap och kanske miljöer som inte alla kan be besöka kanske, men att de kanske upplever det. Eh, vilket också gör det lättare för alla att få den demokratiska rättigheten att få kunna delta. Eh, det var också det här med att bygga bort trösklarna. För att lärarna ska kunna våga komma till kulturinstitutionerna, även de med elever med funktionsvariationer och koncentrationssvårigheter. Fler ekonomiska resurser. Mer lärarkontakt med universiteten i utbildningen. Ja Och det som vi kan dela på och försöka få ut tillsammans, kommunikation och digitala plattformar. Jag tror att det var liksom Mm. Mycket kommunikation, politisk påverkan och nationellt samarbete. Spännande. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Mm. Jättespännande. Jättebra. Då tar vi en liten slumpa vi en grupp till. Då. Säg grupp nummer nio. Har ni någon som vill tala för er? Elena, kan inte du ta det? Aha. Absolut, det kan jag göra. Eh, vi hade också jättebra eh, diskussioner i vår grupp. Eh, vad kom vi fram till? Vi, kom fram till ganska mycket. vi pratade ju ganska mycket om det här med att dela med sig. Eh, både att dela med sig av sina metoder att liksom hjälpas åt och kompetensutveckla tillsammans. Eh, Både på, vi pratar också om olika nivåer, både på lokal, regional och nationell nivå. Att utveckla fler liksom, resurser på samma sätt. Vi pratar mycket om att det här med svensk historia känns som ett jättebra. En jättebra ingång. Men att det skulle också behövas kanske för annat än väldigt tydligt upplagda digitala lektionsformat. Att det finns så mycket annat man skulle kunna dela på och dela med sig av. Vi pratade mycket om, kopplat till det också, det här med uppmärksamheten gentemot lärarna, så att det behövs någon typ av gemensam avsändare gentemot lärarna. Att de har svårt att sålla i allting och att vi kanske ibland konkurrerar med varandra för att de blir helt överhopade av att alla vill att de ska komma till just vår institution. Och att då kunna hitta någon typ av gemensam avsändare. Kanske på nationell nivå om det är någonting som, som ämbetet skulle kunna ta fram. Vad pratade vi mer om? Ni får hjälpa mig att fylla på med andra i gruppen. Jag lite det här också med hur viktigt det är med kostnadsfria aktiviteter. Att, även om det kan låta som lite pengar med för enskilda skolbesök om det kostar sig 500 kronor så är det mycket i en enskild, eh, institutions, eller en enskild skolas budget. Det finns inte alltid det utrymmet och att se till att det finns finansieringsmöjligheter så att det inte blir att man skickar runt eh, skattepengar som vi pratar om liksom mellan olika offentligt finansierade eh, institutioner. så mm. Det var väl det skulle jag vilja säga. Tack så mycket, det väldigt intressant. Ja, vi har ju som sagt tjuvtittat in i några flera grupper och vi vet att det finns mycket att hämta i de diskussionerna och i de här Jamboarden då när de väl kom igång. Så Vi tackar så hemskt mycket för det materialet och för den diskussionen. Och jag tänker att de här samtalen som vi för nu eller som ni har fört i grupperna och som vi för tillsammans De ska vi ju fortsätta med på olika sätt tänker jag för Det är en viktig del av själva arbetet att hålla en dialog igång och få in nya tankar och synpunkter hela tiden Vi avrundar just workshopdelen Och tänker börja avrunda faktiskt Dagen och seminarieserien. Och det ska vi göra med lite hjälp från den som på sätt och vis har varit huvudansvarig här för i alla fall som är avdelningschef för den avdelning där det här uppdraget har legat ansvaret för det här uppdraget har legat på Riksantikvarieämbetet, nämligen kulturmiljöavdelningen. Så Maria-Lena Pilvesma, kan du uh, komma, hit, och... <laughs> komma ja! hit i sändning och säga <laughs> någonting? Ja. Jag vet att du vill det. Med den glädjen, med den glädjen. Och hej allesammans, Maria-Lena Pilvesma heter jag. Jag är avdelningschef på kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Jag hoppas att ni hör mig och att jag är ordentligt med i sändning då. Um, Ja, det hände någonting i mars i år. Det var en, en bekymrad process, projektledare, Karin Günther, som jag hade framför mig. Och hon var alldeles tagen av situationen. Hur ska vi göra nu? Vi har ett regeringsuppdrag som vi ska avsluta i år. Det har blivit en pandemi. Vi kan inte träffas, vi kan inte samtala. Hur ska vi föra dialog med alla intressenter? Träffa alla människor både in, inom, inom så att säga den egna sektorn men även över nationsgränser så att vi når våra nordiska kollegor, hämtar erfarenheter, andra myndigheter. Och plötsligt hände det någonting, någonting som har gjort också den här dagen, inte minst eller de här dagarna, möjligt och er alla att vara med. Inte så mycket ont att det inte ger något gott, tänker jag. För plötsligt började kreativiteten flöda och jag förstår att även om det under hela det här regeringsuppdragets gång har förts och gjorts enkäter, det har gjorts kartläggningar, undersökningar, det har gjorts seminarier. Så under den här våren och sommaren upplevde jag i varje fall att samtalet gick gång på ett helt eh, nytt sätt just precis den samverkan som vi har haft i uppdrag egentligen att främja och återvitalisera skulle jag vilja säga. För då kom de här digitala möjligheterna öppnade upp oss för oss att träffas oavsett var vi befinner oss och det här tänker jag är någonting så oerhört centralt också i hela den här uppdragets och samtalets och erfarenheternas essens. Att precis som jag tror att det var du Charlotte som sa i när du sitter där i Skansen just och på, på, påminner oss alla om att samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna den har en mycket, mycket lång tradition, eh, mycket lång tradition och den har alltid funnits där och jag ser att nu tar vi egentligen steget till en sorts modernisering av den samverkan. Precis som kartläggningen visade på en av de erfarenheterna eller insikterna som har kommit fram under uppdragets gång har ju varit att alla skolelever genom hela landet har inte samma möjligheter att fysiskt besöka ett, en plats, ett arkiv, ett museum. Kanske på grund av avstånd och, och skolorna har inte de resurserna alla gånger. Och nu så de här digitala möjligheterna har suddat ut lite i det här fysiska avståndet. Jag menar inte att det fortfarande inte är viktigt att också ibland fysiskt faktiskt få uppleva en plats eller eller få, få röra vid ett föremål eller finnas i ett, ett rum där mycket historiska händelser har utspelat sig för det ger någon annan dimension en annan känsla det ger dofter och kanske till och med smakar ibland. Men just det här avståndet det behöver inte vara längre ett hinder. Och då tänker jag som så här att, att efter efter det här uppdraget har vi på något sätt flyttat oss till en modernisering och ett mer tidsgändigt sätt att föra oss närmare varandra inom skolan och inom kulturarvsinstitutionerna. Vi, vi kan nå varandra på ett enklare, smartare, längre eller lättare sätt också över regions och kommun och och nationsgränser om vi så vill. Så det här tycker jag är väldigt spännande och det här visas inte minst under de här tre dagarna som ni har lärt tillsammans och lärt av varandra hoppas jag. Jag har inte själv personligen haft möjlighet att vara med hela tiden men jag har kollat lite på de sändningar som har pågått och inspelningar och annat vilket också är en möjlighet i vår digitaliserade värld. Ja, vad ska jag säga mer? Jag ser att eller det är min erfarenhet bakåt i tiden att många gånger när det finns uppdrag från regeringen eller andra typer av rapporter och utredningar som som vi myndigheter till exempel jobbar med så görs det en avrapportering och sen, sen är det ja, tänker vi att det är klart och det som jag har tänkt med det här uppdraget är att att det här uppdraget i sig har ju startat upp nya relationer och processer och fört många av er medverkande närmare varandra så håll fast i det och för vidare det för det är en fantastiskt fin grund att som sagt utveckla vidare traditionen som funnits att lära tillsammans. Elevernas behov av dåtiden, för samtiden, den har ni många vittnat om under de här dagarna. Drömmar ska väckas, drömmar ska förverkligas, hörde jag också någon att säga någonstans. Så min förhoppning är, och vår förhoppning är givetvis på Riksantikvarieämbetet att samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte, att det fortgår. Att det här är, är bara en en början och att vi finner enkla och lätta sätt att nå varandra digitalt och ibland fysiskt någonstans. Jag tänkte inte ta mer tid utan bara nu väldigt mycket tacka alla er deltagare. Alla samverkanspartner under hela uppdragets gång, det vill säga Skolverket, Museväsendet, totalt sett, arkivverksamheterna, Riksarkivet i synnerhet, Kulturrådet och inte minst slutligen ett väldigt stort tack till alla alla som har gjort de här dagarna möjligt på alla olika håll i landet och även i Norden. Jag tänkte inte säga så mycket mer. Hjärtligt tack. Tack själv Maria-Lena för att du kunde vara med här på slutet i liksom egen, egen person och inte bara gå in och ut och titta på sändningarna lite så. Det var jättetrevligt att du var med här på slutet tycker ja. jag. Ja jag tyckte det var jättekul att jag får. Jag har bläddrat lite bland ansikten, och namn och jag ser Fredrik och Annika och Kristina och någon som heter Nimbo. Och någon som heter Marianne och Bo och, och så vidare. Så det är så väldigt kul för att plötsligt är alla människor på en konferens väldigt mycket närmare fast alla är väldigt mycket längre bort. Förstår du vad jag menar? Man man ser liksom, jag ser alla det är ju där liksom, på ett helt annat sätt i en jättestor konferenslokal där man har skymmat ljuset och alla. Ingen, man får liksom ingen, ingen syn på någon. Precis så är det. Ja, vi ska jag också bara säga tack, precis. Vi säger, vi säger samma sak, tack allihop. Jag tänker att vi också kan faktiskt passa på att tacka just Karin Günther som ju har varit projektledare för hela det här stora regeringsuppdraget och som inte haft möjlighet att vara med på det här seminariet men som har dragit det tunga lasset genom två års uppdrag. Så tack Karin säger vi som har, tack, varit, eller hur? Som har varit hennes följeslagare. Och igen, tack så himla mycket från oss till alla er som har deltagit.